Hello! Itt vagy? Pörög az agyad a holnap problémáin? Nem számít, hogy egy ötlet hajt, vagy a kötelességtudat. A lényeg, hogy úgy is megoldod. A hackerek mindenhol ott vannak. A mai digitális érában nem kell mindent egyedül végigcsinálni. A 2020-as prezidenssel Hackathonon digitális technológián és innováción keresztül szeretnénk kidolgozni egy tervet, hogy a jelent a jövőbe vezessük. Nézzük meg, mit tudunk kezdeni a Taiwani kormány nyilvános adatbázisával, hogy javítsuk egy ország életén. Lehet, hogy a te megoldásod fogja alapjaiban megváltoztatni társadalmunk jövőjét. de lehetsz a hacker, aki megcsinálja. Benne vagy? akkor